Тут в Монако варто говорити про пілотів, більше, ніж про команди. Все ж таки гонщик має значення. В цьому році дуже важко буде гонщикам пристосувати свій стиль пілотажу і нові боліди до вузьких вулиць Монако. Боліди постійно ковзають, тут ти на міліметр відхиляєшся від траєкторії, ти вже у відбійнику. Відповідно, пілоти, які мають вищий клас, мають можливості точніше пілотувати, вони отримують шанс. Тому Ніко Хюлькенберг для мене раз. І Валтері Ботас – два. Це два пілоти, на які я ставлю, які можуть здивувати у цей вікенд. Фінн уже минулого року непогано виступав в Монако. І Вільям в цьому сезоні виступає успішніше. А Ніко Хюльтенберг минулого вікенду відкотився чомусь назад, але з'ясувалося, що у нього були проблеми із мотором, і він втрачав по пів секунди з кола в порівнянні з напарником. І я думаю, що Хюлтенберг цей вікенд може повернутися до своєї традиційної боротьби за топ-п'ятірку на фініші. Ну, якщо буде успішна кваліфікація, то цілком можливо і боротьба за подіум. форс на це здатна. Команда Феррарі. Ще одна команда, в якій дуже цікаво буде дуель. І я б сказав, що тут на хвилі успіху в Іспанії, як виступав Кімі а в Монако у нього є вищі шанси випередити Алонсо. В цій парі я поставив би на Кімі що він фінішує вище за Фернандо Алонсо в гонці і в кваліфікації він зможе випередити іспанця. Ну і загалом, якщо говорити про те, хто окупує у нас топ шістку в гран-при Монако, то звісно, треба говорити про пілотів Мерседес, пілотів Ридбул у повному складі Фернандо Алонсо Кімі Райкена. І ось ті темні конячки можуть втрутитися у боротьбу. В успіх Макларен я не вірю. Вітіско спортивне відео.